як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм І всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, Як очі її ніжно кар'я. Вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, У зойках гудків і у хвилях Дніпра, У хмарах отих порпурових. Вогні канонад, що на схід поженуть, Чужинці в зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весни чистих і щирих